Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a minden világ minden tájáról, többek között az óceánról tourról része őket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, a PPH, a Nyílt Akadémia közös élet és emberismert fejlesztő képzésén. Én Szedlacsiknék Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nem függetlenül. Én a PPH-val előtt, illetve jelen pillanatban is, még irodában dolgozom recepciósként, de mára már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Mi Budapesten élünk a párommal, és házasságban. Azért kezdtem el itt tanulni a György mert nagyon tetszettek az ingyenes előadások, és úgy éreztem, illetve felkeltette az érdeklődésemet, hogy uh, itt mennyi minden tanulhatok. Nekem nagyon megtetszett a Szedlacsik Miklós mesterkocsnak az előadása és kíváncsi váltett. Uh, szimpatikusnak találtam, hogy egy életjobbító szakmát tanuljak meg, hiszen mindig is szerettem volna másoknak adni valami pluszt, valami, valami érdemes uh, érdemeset úgy mert én régen a vendéglátásban külföldön dolgoztam és mindig ott volt, hogy egy mosolyt az arcukra, vagy egy kis törődést nyújtsak, de ez nekem nem volt elég, és én itt érzem azt, hogy itt megkapom azt a tudást, amivel az embereknek is tudok nyújtani, hogy jobbá tegyük az életüket, illetve segítsek ezen. és lehetőséget láttam arra is, hogy jobbá tegyem az életemet, hiszen én akkoriban több mint, hát kb. 5 évvel ezelőtt, hát nem ilyen volt az életem, mint most. Nagyon sokat köszönhetek Szedlacsik Miklósnak, hogy kihozta belőlem azt, akit most jelenleg élek úgymond, és szerettem volna egy tudást kapni, amivel másoknak is tudok segíteni. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemben most már sokkal jobban tudok bánni önmagammal. Hát ez volt a legnehezebb feladat számomra, ugyanis nem csak a gondolataimat kellett helyre tenni, egy kicsit úgymond negatívan gondolkoztam, illetve hát a párom úgy fogalmazni, hogy egy úton ül, ugyanis a hangulati ingoldozásaim is egy kicsit feladat volt számomra, és ebben is nagyon, sokat, nagyon sok segítséget kapok Szedlacsik Miklós képzései által és rávezettek arra is a, a képzései, hogy bánjak jobban a munkámmal, ugyanis én azt éreztem, hogy azért is dolgoztam külföldön, és nem akartam nagyon hazajönni se, mert úgy éreztem, hogy én nem tudok helyt állni itthon. Ott meg megkapom az elismerést, milyen jó nekem ott. És erre rávezetett Szedlacsik Miklós, hogy de itthon is képes vagyok rá, és helytudok állni, és meg tudom csinálni, azóta itthon dolgozok. Nagyon sokat adott a képzései, hogy hogyan bánjak a párommal. Igyekszem beépíteni, és minél jobban bánni vele, illetve hogy nőként éljem az életemet. Mivel úgymond egy erős anyai hátterem van, én is megerősödtem, illetve hogy külföldön is egyedül éltem az életemet, így hát nagyon megerősödtem. És így most már, hogy a képzések által használom a tudást, Nőként tudok élni, és reméljük a párom örömére. Itt Pólogat hát egyébként itt van velem szemben. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Neki van a legrészletesebb információja a szinten legkésőbb, 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. vezetőnk küldetése, az emberek lelkifejlődése és olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba szeretném megkérni vezetőnket Szedacsik Miklós Mesterkócsot hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mielőtt még valaki félreértené, Krisztia menjem a feleségem az majdnem velem egy idős a fiamnak a felesége. igen mert Szedlacsik, Szedlacsik még félreértik és ugye ő itt találta meg a párját mert ugye előtte nem ismerték egymást a fiammal és hát nagyon sok párunk van akik itt találták meg egymást a PPM belül és és hát ugye össze is kötötték a, az életüket ugye sokan most már hála istennek itt a PPM belül tehát ilyen eredményeink is vannak és azért nem mindegy hogy tanulja az ember mondjuk a párkapcsolatot hát ugye nézzük meg hogy gyorsan mit is tanulunk ugye tanuljuk az önmagunkkal mint amit háziasszonyunk elmondott önmagunkkal való helyes bánásmódot és tanuljuk a párunkkal való helyes bánásmódot is tehát egyáltalán nem mindegy hogy ugye azok a személyek akik itt tanulnak és itt létesítenek pár kapcsolatot, hogy végül is nem mennek szét, mert tudnak egymással bánni. És nem úgy, mint a civil életben, ugye, hogy azért mennek szét, mert nem tudnak egymással bánni. És ha két ember nem tud egymással bánni, mármint jól bánni természetesen akkor nem sokáig marad meg a jó kapcsolatuk tehát ugye tudjuk hogy a a szerelem az mulandó és maximum két év tehát van akinél két nap <gül> hát hány olyat hallottatok már hogy mit a milyen híres neves színésznő vagy színész ugye összeházasodott gyorsan mert szerelmes lett az két hét múlva már váltak, beadták a vállást mert elmúlt a szerelem tehát mondom maximum két év és ha valaki azt mondja hogy ő már mit tudom én 30 éve szerelmes a párjába akkor az hazudik a szeretet, a szeretetet meg a szerelmet talán nem kellene összekapcsolni és egy kalap alá rakni, mert két különböző dologról van szó mert a szerelem az mulandó a szeretet pedig örök tud lenni mondom tud lenni az sem mert ugye a szeretetet is el lehet rontani de mi az óriási különbség a kettő közt hogy tisztában tegyük ezt a kérdést az óriási különbség az hogy a szerelem az birtokol a szeretet pedig nem mert a szeretet az teljesen önzetlen a szerelem viszont önző tehát gondoljunk végig mikor egy ember szerelmes akkor szinte minden pillanatát az életének a párjával vagy akiben szerelmes azzal szeretné tölteni és az eléggé rabság a szeretet mivel önzetlen ott az ember a másiknak ad szabadságot ami annyit jelent hogy hogy nem akar minden pillanatban vele együtt lenni tehát magyarul nem nyomasztja a másikat nem terhelő a másikra nézve főleg úgy hogyha például mondjuk egy olyan párról van szó hogy az egyik az egyiket csak szereti idézőjelbe a csakot természetesen a másik viszont szerelmes mert az egyik birtokolni akarja aki szerelmes birtokolni akarja azt aki beszerelmes a másik aki csak szereti idézőjelbe megint csak a csakot az, az nem akarja birtokolni a párját az ad neki szabadságot, vagy szívesen adna neki szabadságot, meg az ember, ha végig gondolod, igényli is a szabadságot tehát én nagyon nem szeretném, hogyha például a nejem az állandóan a nyakamon csüngene tényleg, de ő se szeretné, hogyha én állandóan a nyakán csüngenék Ugye a mi házasságunk az már nem mostani indítatás, 39 éve ismerjük egymást, és 37 éve vagyunk házasok. De sokat tettünk nagyon azért, hogy a párkapcsolatunk az jó legyen, és elmondhatjuk azt, hogy e, meg, tehát sikerült azt megtenni, hogy a párkapcsolatunk az egyre jobb. Tehát az átlaghoz képest sokkal jobb, de ahhoz képest is még javul jó tehát ha az embernek van tudása bármilyen téren akkor azon a területen sokkal könnyebben sokkal sokkal könnyebben tud boldogulni és akkor képzeljétek el hogyha valaki mondjuk itt találja meg a párját aki szintén tanulja mondjuk az önmagával és a párjával való bánásmódot nyilvánvalóan sokkal jobban fog tudni az azonos ismeretekkel rendelkező párjával és ez viccaverza természetesen kölcsönös tud egymás irányába lenni de nem csak ennyit tanulunk hanem az életünkben van tíz terület és hát nem csak a párunkkal fontos hát vannak nekünk, nekünk őseink hát akinek még van és egyáltalán nem baj hogyha az ember jól tud bánni a szüleivel főleg hogyha fiatal még és sokáig kell még élvezni a szülők jelenlétét hát akkor gondoljunk végig hogy sokáig kell jó kapcsolatban lenni a szüleinkkel és egyáltalán nem mindegy hogy a szülőkkel az ember hogyan tud bánni de az sem mindegy hogy az embernek ha van gyereke nem tudom kinek van gyereke azt tegye fel a kezét Skype-osokat is nézem, jelenlévőket is, köszönöm szépen hát az se baj hogyha az ember tud bánni a gyerekével tehát van egy szabály kapcsolatban ezt érdemes felírni hogy közvetlen hozzátartozóval nem lehetsz haragban tehát közvetlen hozzátartozóval, kik a közvetlen hozzátartozók? ugye szülő, nagyszülő, dédszülő, akkor gyerek, unoka, dédunoka, stb. testvér, akkor a párunk, ki a pár? akikkel összebútoroztunk, együtt élünk, jó? az a párunk, akivel csak hibbehova vagyunk együtt, az nem a párunk, az a barátunk, <gül> oké? Okay. jó? tehát akivel össze vagyunk bútorozva és együtt élünk, az a párunk akkor kit hagytam ki? nem, ennyi, elmondtam, szerintem ennyi, jó? tehát elmondtam a pár, testvér, szülő vonalán lefele meg a gyerek vonalán felfele, jó? tehát lényeg az, hogy hogy közvetlen hozzátartoz, miért fontos hogy az ember a közvetlen hozzátartozóval ne legyen harag? mert gondold végig hogyha közvetlen hozzátartozóval voltál valaha haragban abban biztos lehetsz hogy a figyelmedet az az esemény tehát ami létrehozta a haragot azt tudti hogy eszméletlen módon elvonta és az ember úgy működik hogyha valamilyen esemény vagy történés vagy személy vagy bármi más elvonja a figyelmedet akkor a jelenre nem jut elég figyelmet és az embernek a jelenre nem jut elég figyelme akkor hibázik döntésekben és cselekvésekben és az ember a jelenben hibázik akkor annak a jövőben a hibázásunknak mindig következménye lesz, méghozzá negatív következménye ezáltal hogyha az ember olyan személlyel van ö, haragban akivel ugye közvetlen hozzátartozói kapcsolatban van hát az nagy, azt tudja a legnagyobb mértékben elvonni az embernek a figyelmét és ezáltal a legnagyobb mértékű hibázásokat tudja az ember abban az időszakban elkövetni míg ez a történés jelen van tehát egyáltalán nem mindegy hogy az ember mennyire tud bánni tehát mennyire van tudása az emberekkel kapcsolatban és főleg ugye ővelük mert hiszen ők a közvetlen hozzátartozóink jó hát a testvér éppen nincs ide beleírva de az nézzük az a következő az a másokkal való bánásmód tehát az embernek nem baj hogyha egyáltalán az emberekkel a tudása olyan mértékű hogy képes bármilyen emberrel jól bánni tehát jól bánni tehát helyesen bánni tehát mit jelent ez hogy jól bánni helyesen bánni az adott helyzetnek megfelelően a legoptimálisabban tehát amit abban a helyzetben a legoptimálisabban lehet tenni na most ez tudás nélkül nem megy tehát hogy működnek az emberek ezeken a területeken úgy működnek hogy 7 éves korig minta alapján tehát amit mintaként elsajátítottak tehát ha valaki mondjuk 50 éves csak mondtam egy kort akkor is meghatározó 50 évesként az életében hogy az első 7 évben milyen mintát vett föl majd a következő 7 év az a tanulás időszaka és egyáltalán nem mindegy hogy abban a hét évben mit tanult az illető és ha ebben a 14 évben nem jó mintát látott valaki vagy nem helyes tanításra tanították tehát nem helyes dolgokra tanították akkor ne csodálkozzon valaki hogy az egész életében rendszeresen hibázik tehát rendszeresen és gondold végig mit lehet ebben tenni? a legtöbb ember ebben kapcsolatban mit tesz? hibázik, hibázik, hibázik, hibázik, hibázik, hibázik, ezt csinálja miért? mert nem ismeri azt hogy mi miatt hibázik és nem ismeri hogy hogy lehet ezeket a hibázásokat kiküszöbölni végérvényesen tehát végérvényesen tehát van rá technika hogy ezek a hibázások ha az ember tudással rendelkezik már tovább nem működjön. Tehát ne hibázzon. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek hát nem nagyon tudnak ezeken a területeken boldogulni. Tehát nem nagyon. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy még az önmagukkal való bánásmód is komoly próbatétel mondok példát, nem tudom tudjátok-e hogy az 1800-as évek végéig a nőknek nem volt egójuk nem volt egójuk a nők egójának kifejlődése az 1900-es években kezdődött méghozzá az 1920-as években kezdték el a nők egóját kifejleszteni na most a férfiaknak mindig volt egójuk tehát mindig tehát genetikailag ha megnézzük a férfi ego az jött több ezer éven keresztül a női ego pedig nem létezett nem létezett na most ehhez képest most nézd meg hogy a hölgyeknek mekkora egójuk van tehát hogy állnak -e ebből az ego kérdéssel a hölgyek tehát mit sikerült elérni száz év alatt hát van legalább sok, mondhatjuk azt hogy a legtöbb nőnek van annyi egója mint a legtöbb férfinak na most mi a probléma ezzel? hát nézzük meg a párkapcsolati dologban mi a probléma tehát miért nem volt régen vállás? nagyon egyszerű mert a hölgyek azok alkalmazkodtak na most ha egy hölgy azt akarja hogy egy férfi alkalmazkodjon az akkor meg, a férfinak a saját genetikáját meg kell előszakolnia nem vicc mert a férfia soha nem alkalmazkodtak a nőkhöz soha mindig kivétel nélkül a nők alkalmazkodtak a férfiakhoz hihetetlen, nem? Na most gondoljátok végig hogyha van két személy amelyik az egója miatt nem, mert az egó miatt nem tudunk alkalmazkodni, ezt csak úgy hozzá hozzáfűzném tehát az ego akadályozza meg a férfiakat az alkalmazkodásban és minél nagyobb egójú egy férfi annál jobban megakadályozza az alkalmazkodásban és ez ugyanígy működik a hölgyeknél minél több egy hölgynek az egója annál jobban megakadályozza az alkalmazkodásban és akkor képzeld el összeházasodik két olyan ember akinek jó nagy egója van akkor mi lesz? ego harc, erre szokták mondani hogy két dudás nem fér egy csárdába tehát még arra is tudok választ adni neked hogy a hölgyek egoja mikorra alakul ki teljes egészében ugye akik ezt tudják már tudják 28 éves korukra ami azt jelenti hogy ha megnézed most a házasságok nagy részét 28 éves kor után házasodnak a hölgyek mert első a karrier ami azt jelenti hogy addigra teljes egészében kifejlődik az egójuk és ha nem tudatos a hölgy tehát nem ismeri a saját működését, nem ismeri a férfi működését, ki van csukva, hogy abból a házasságból ne legyen vállás és tudod miért nem lesz vállás? sok párkapcsolatban korán miért nem lesz vállás? mert a férfiak gyengülnek és amikor egy férfi el kell alkalmazkodni a hölgyhöz akkor ez azért csinálja mert gyenge férfi De világos drága hölgyeim! na most ha egy férfi gyenge az egy idő után nem kell az erős hölgynek és ezért ha megnézitek a házasságok ugye a vállási statisztikákat mondom a vállások 70%-át a nők adják be és nem a férfiak ennek utána tudsz nézni, ez nem csak itt, a világon mindenütt hát mondjuk az araboknál ott ez az arány kisebb <gül> jó? meg Afrikában <gül> jó? tehát de a, ugye szerte ott ahol, ahol a nőknek ugye megvan a társadalomban a, nem csak az anya szerepe hanem a karrier szerepe is ott ez a statisztika tehát az azt jelenti hogy több mint kétszer annyi nő adja be a, a válást mint férfi tehát magyarul akkor kik az elégedetlenebbek a házasságban? a nők, így van és zömében miért? mert ugye mit választ egy erős nő? egy jó nagy nő, hát egy nálánál gyengébb férfit és mit választ egy hát nem túl erős férfi, egy nálánál erősebb hölgyet de ugye mindig a hölgy választ, nem a férfi mindig a hölgy választ, és nem a férfi és létrejön egy olyan kapcsolat most a házasságok nagy része olyan hogy erős nő és nálánál gyengébb férfi és ez működik ez a fajta dolog egy darabig addig míg a férfi be nem sokal vagy a nő be nem sokal a férfi akkor úgy sokal be hogy fogja és ott hagy csapott papot látszólag előjel nélkül a nő pedig úgy sokkal be, hogy állandóan elégedetlenkedik a gyenge férje miatt és akkor egy idő után erege lesz ebből az állandó elégedetlenségből és otthagyja a párját szóval a lényeg az, hogy gondod végig, nem kellene vajon ezen a területen valami lényegesebb tudást szerezni? és akkor hogy gyakorlunk? nagyon egyszerű mert az ember tanul és van párja akkor tud gyakorolni az az egyik gyakorlási lehetőség, hát a másik meg az a gyakorlás hogy lehet itt bárkinek saját csapata mint amit Krisztis is elmondott tehát lehet bárkinek saját csapata és a saját csapatban jellemző hogy vannak párkapcsolatok és vannak ahol vannak párkapcsolatok ott vannak párkapcsolati konfliktusok is és a legtöbb coaching mi az hogy coaching? ugye a mi értelmezésünkben a coach azt jelenti hogy ember és életjobbító a coaching pedig azt jelenti hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet tehát amikor egy szakértő egy párkapcsolati szakértő coachingol egy párt akkor ugye az a feladata hogy rávezesse a problémáik valódi okára és rávezesse őket a megoldásra és gondold végig hogy ezekből is mennyit lehet tanulni mert az ember találkozik olyan kapcsolatokkal amit ugye erre kellene hozni és és hát ugye a kócs az képes arra hogy segítséget nyújtson ebben tehát ő nem hozza helyre senkinek semmilyen párkapcsolatát de képes arra hogy olyan javaslatokat tegyen amit ha megtesznek akkor a helyre jöhet a párkapcsolat és ha valaki tanul és már esetleg egy olyan helyzetből jönnek ide tanulni hogy párkapcsolati gondjaik vannak akkor lehet hogy az a párkapcsolati képzés majd csak jó soká lesz meg ugye nem biztos hogy, hogy hirtelen megoldások nem kellenének most ezért hogyha hirtelen megoldások kellenek a csapatban lévő pároknak akkor az itt lévő vezetők akik már tanulták ezeket a dolgokat tudnak segíteni azoknak az embereknek akiknek esetlegesen párkapcsolati gondjaik vannak szóval lényeg az hogy egy csomó olyan tudást tudunk nyújtani az embereknek az élet különböző területeire amit a mindennapokban tudnak hasznosítani én látom hogy Kicsit hihetetlen az hogy, az, hogy nem volt a nőknek egójuk. Nehéz elképzelni. Hát ha elmennél egy kicsit mondjuk az arabokhoz, ott még mindig nincs. Oké? Okay? Ott még mindig nincs a nőknek egójuk. tehát most gondold végig még egyszer abból a szempontból két ember ha összejött valakinek engedni kell a férfi azt hozta genetikailag hogy ő nem alkalmazkodik te csak a születésednél fogva alakítottad ki az egódat hölgyként mert nem úgy születtél hogy egóval oké? Okay? ami azt jelenti hogy még egyszer mondom a hölgyeknek a saját teljes egójuk 28 éves korukra alakul ki egy fiú egóval születik oké? Okay? tehát minden fiú egóval születik na most ha esetleg neked van lányod és már úgy született hogy nagyon erőszakos akkor tudd hogy egy erőszakos anyában volt kilenc hónapon keresztül oké okay. <gül> és azért már születésénél fogva egós a kis csaj <gül> hát gondold végig egy olyan anyában mondjuk az araboknál akinek nincs egója ő kihord egy babát, egy kislányt az egó nélkül születik, világos ez? de a teljes egó, mondom még egyszer a hölgyeknél 28 éves korra alakul ki tehát ezért ugye nagy gondok vannak a kései házasságoknál ha az illetők nem tanulnak meg egymással bánni mert például az én nejem 19 éves korában ment férhez hozzám és nem tudom tudjátok-e hogy 21-től már kezd kialakulni az ego és a 21-28 éves kor között alakul ki a teljes egó és ha valaki azelőtt házasodik mert régen azelőtt házasodtak a hölgyek akkor ugye sokkal de sokkal könnyebben tudtak alkalmazkodni most egy hölgy 28 éves kor után házasodik tudás nélkül baromi nehéz lesznek márpedig ugye rengetegen vannak pár nélkül Magyarországon is a világ fejlettebb részén tehát ahol ugye a fejlődés hozta a vállásokat mert megnézed ott vannak sok vállás ahol fejletnek mondják magukat a társadalmak tehát a világ azon részén, ahol ugye fejletnek mondják magukat az emberek, ott sok egyedülálló van, most mindegy, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig, az ebből a szempontból részletkérdés, ami azt jelenti, hogy később is, nem csak fiatalon, hanem később is kell párkapcsolatot létrehozni és egyáltalán nem mindegy hogy valakinek már a huszadik párkapcsolata van vagy mondjuk az első után a második már a tudása miatt jól sikerül oké? Okay? vagy ha volt kettő akkor a harmadik az már jól sikerül mert van tudása tehát egyáltalán nem mindegy és azért gondoljátok vissza végig drága hölgyeim a férfi gondolkodás része az hogy nem mindegy hogy hány férfi kefélte meg már a feleségemet oké okay. még akkor is ha az bármennyi idős már, érted? tehát a férfi gondolkodásban ez benne van hogy nem mindegy hogy hány párja volt az előtt mielőtt én megismertem oké? Okay? és ez is rányomja annak ellenére hogy a férfiak ezt nem mondják ki azért nem mondják ki mert intelligens az az illető de minden férfiba ez benne van világos ez? tehát ezért nem mindegy hogy én vagyok a 27. párja vagy az első netán második vagy harmadik rossz esetben, érted? oké? Okay. szóval lényeg az hogy vajon akkor az ilyen jellegű tudásra van-e szükség a mai világunk? főleg úgy hogy most már ugye régebben nem voltak olyan széthúzó erők mint mostanában tehát például a hölgyek azok nem foglalkoztak a sporttal az én gyerekkoromban vagy még legénykoromban is én nem hallottam azt hogy hogy a hölgyek mondjuk a sporttal foglalkoztak volna ezáltal apámmal a sportról soha nem tudtak vitázni <gül> nem volt az hogy az egyik, egyiket szerette az egyik csapatot a másik a másik csapatot és ezáltal nem lehetett vita. a nők nem politizáltak ezáltal soha nem volt olyan hogy politikai vitát folytatott volna anyám meg az édesapám soha érted? most már foglalkoznak a hölgyek politikával is, nem úgy hogy csinálják hanem belefolynak a politika figyelésébe és ez ellentétes nézeteket tud előidézni oké? Okay. hát egész régen ugye vallás különbségek lehettek ugye abból lehetett annak idején konfliktus de nem annyira volt jellemző hiszen hogyha össze tudtak jönni, miért például ugye ellentétes vallású volt édesanyám is, meg apám is hát nem ellentétes, de nem azonos de ebből konfliktusuk sose volt na most miből volt konfliktusuk? tehát édesapáméknak amíg én otthon éltem két dolog miatt volt konfliktusuk én nem is emlékszem harmadikra megmutatom, jó? az egyik ez a probléma volt <gül> oké? Okay, tehát én én voltam a probléma és ezáltal rengeteget veszekedtek miattam tehát miattam, tehát másként látták a gyereknevelést oké? Okay, másként látta anyu, másként látta apu apu szigorú volt anyu megengedékeny és ebből rengeteg konfliktusok volt én meg benne voltam minden buliban <gül> no szóval és volt még egy téma de még mielőtt a másik témára térnék gondold végig ha tudtak volna gyerekkel való bánásmódot mind a ketten ugyanazt tanulták volna, akkor sose lett volna ebből vita sose, mert simán megegyeztek volna oké? Okay? és nézzük meg hogy min vitatkoztak még pénzkérdés ha nem volt akkor azért, ha volt azért <gül> teljesen mindegy, jó de amikor már volt akkor azért kevesebbet vitáztak de akkor is volt vita hogy ki, mire költött szóval lényeg az hogy ha tanulták volna például ezt a területet a pénzzel való helyes bánás akkor nem vitatkoztak volna a pénzem tehát én nem emlékszem hogy a nejemmel pénzem vitatkoztunk volna életünkbe oké? Okay? miért? mert én mindig úgy lerendeztem, hogy úgy is megteremtem azt amire szükségünk van világos ez? és ez mindig így volt mi a és ez nem csak mondtam hanem meg is csináltam és ezáltal ugye a nejem még akkor sem aggódott mikor anyagilag nem voltunk nagyon elengedve sőt egyáltalán nem szóval a lényeg az hogyha a szüleim tudtak volna ezzel bánni ugye mert lett volna tudásuk akkor ez a vita is kiesett volna Márpedig ők nagyon sokat veszekedtek ezen a két dolgon. És amikor én eljöttem otthonról, mert megházasodtam, akkor már rajtam nem veszekedtek, az biztos, hogy így a veszekedések aránya biztos, hogy csökkent. Na most hány olyan embert ismersz, akik hazaviszik a problémáikat. És elsősorban. Nem a férfiak viszik haza a munkahelyi problémáikat, hanem a hölgyek. És ha egy hölgynek munkai problémái vannak, akkor haza megy, és már a férje messziről látja, hogy munkai problémái vannak a feleségének. Érted? ami annyit jelent hogyha megnézzük hogyan működik egy kapcsolat, egy párkapcsolat akkor a nő szerepe az hatványozott a párkapcsolatban tehát sokkal meghatározóbb mint a férfi a kapcsolatban tudod milyen mértékben? megint csak ezt a 70-30-at tudom mondani 70%-ban a nőtől függ a a jó kapcsolat és ha elrontják a hangulatát a hölgynek a munkahelyén mert a hölgy nem tanulta hogy hogyan bánjon helyesen a munkájával és természetesen az ott lévő emberekkel akkor haza fogja vinni azt a problémát ami a munkahelyén ugye megint vissza be a múltba, a múlthoz ugye visszanyúlva lehet tanulni miért nem volt ilyen probléma régen? mert a hölgyek nem jártak el dolgozni de dolgoztak hol? a ház körül? vagy a férfinak besegítettek mit tudom én ha állattartás volt akkor az állattartásban a növénytermesztés volt a növénytermesztésben ha bármilyen üzlet volt akkor bármilyen üzletbe. tehát például az én nagymamámnak a férje az cipész volt, cipés, és nagymamám besegített neki a műhelyben de ugyanúgy a másik oldalon a másik nagypapám az növény és állat növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozott és ott besegített a nagymamám de mint munkahelyre nem jártak el és ugye eljár a hölgy és ugye a hölgy nem olyan hogy fogja és mint a ruháját leveti a problémát a férfi jobban képes arra hogy levesse a problémát ugyanúgy mint ahogy a kabátját felakasztja a fogasra mikor hazajön gyakorlatilag a legtöbb férfi az a problémáját és a munkai problémáját is felakasztotta a fogasra de a hölgyek nem ilyenek a hölgy az ott marad a figyelme a problémáján és onnantól kezdve gondold végig hazajön rossz kedvűen hát akkor a férje sem lesz túl jó kedvű így úgy elromlik mind a kettőjük hangulata otthon és ha egy párkapcsolat jó de a két ember hangulata rossz akkor azt sem okoz pozitív hatást a párkapcsolatra tehát ugye megkérdezel például egy férfit hogy mi volt a munkahelyeden mit fog mondani? semmi <gül> így van megkérdezed a hölgyet mi volt a munkahelyeden akkor nyugodtan ülj ott le <gül> így van és hallgass meg békésen jó? Ja? de ha egy tanítást elfogadsz, jó ez most ugye nem az a rész de mégis talán egy mondatnyi férfiként fogadd el hogy ugye az imént azt mondtam hogy hallgass meg békésen és ne hozd az észt ja. <gül> <gül> oké okay. jó tehát hallgast fog be a szád <gül> jó mert ilyenkor mit csinál a férfi általában hát már nyújtja is a megoldást, hagyd ott anyám a munkahelyen, hogy mit tudom én miért nem mondtad meg neki, miért nem esti átad, miért nem mondtad. és ahogy így mondja a férfi a jobbnál jobb tanácsait a nőnek így nő a feje <tos> <tos> jó? tehát magyarul nem megnyugtatja a párját hanem olajat önt a tűzre jó tehát eléggé fontos lenne hogy az ember ismerje a másik személy működését és ugye nem csak abból a szempontból fontos hogy általánosan hogyan működnek a férfiak vagy általánosan hogyan működnek a nők hanem speciálisan a te párod hogyan működik oké ha te férfi vagy akkor a feleséged vagy a ugye a párod, a hölgy párod hogyan működik, vagy ha te hölgy vagy akkor a férjed vagy a férfi párod hogyan működik, speciálisan mert mindenkinek van egy saját személyisége ami eltérhet az általánostól tehát attól, hogy általánosan bizonyos dolgokban hasonlóképpen működünk, már pedig több dologban működünk hasonlóképpen, mint ellentétesen még akkor is ha megnézzük hogy összességében megnézzük hogy mennyi belevonva a férfiakat nőket egy kalapba és megnézzük hogy összességében hogyan működünk akkor azt lehet mondani hogy többségében még a férfiak és a nők is hasonlóan működnek bizonyos dolgokban de vannak különbségek és a különbségeket az illető nem ismeri akkor nem is tudja elfogadni a különbséget, mert itt az a probléma hogyha valamit nem ismer az ember az nehéz elfogadni és összességében mondhatjuk azt hogy kevesebb dologban vagyunk különbözőek mint amiben azonosak, még a férfiakat is nőket is figyelembe véve és általánosan még azon túl hogy van a férfi meg a női különböző működés még azon túlmenően is még mindig az van hogy a bizonyos dolgokban hasonlóan működünk de még mindig van az hogy bizonyos dolgokban meg teljesen különböző tehát ugye úgy mondanám hogy mondjuk olyan összességében 60-40% az amiben 60%-ban azonos működése van minden embernek, 40%-ban különböző de az a 40 annyira annyi féle különbözőség lehet hogy ha az ember nem ismeri meg a másik szemét nek a működését akkor mondom még egyszer egy nagy probléma tud ebből származni az elfogadás hiánya és az elfogadás hiányából nagyon sok problémát tudnak létrehozni az emberek Tehát nagyon sokat például az egyik az hogy ott marad a figyelme azon a dolgon és rágódik rajta illetve az hogy ezáltal haragot táplál a másik iránt ugye mind a kettő probléma, a haragról már beszéltem főleg hogyha az egy közvetlen hozzátartozóval történik meg szóval lényeg az hogy kérdezem hogy vajon ezeken a területeken nincs-e szükség többlet Tudásra. mert valamennyi tudásod van nem tudom az mennyire elég, meg mire elég, de több lett tudásra tehát gondold végig az ember meg tudja azt csinálni hogy egyik szélsőséges eset az hogy hibát hibára halmoz a másik szélsőséges eset az amikor az embernek nincs tudása és azzal oldja meg a tudatlanságát, hogy nem cselekszik nem hoz döntést, nem cselekszik például hány olyan emberre találkoztál már, vagy hallottál róla férfitről, vagy nőről, mindegy hogy azt mondta, hogy azért nem keres magának párt, mert nem akar magának gondot érted? És ez, ez a tudás hiánya ha jobban megnézhet. Hát most az ember nem egy monogám lény, hanem egy társas lény. Érted? Tehát mi nem a, mit tudom én, a a, a. a közt az élőlény, ahhoz az élőlényhez tartozunk, amely csak mit tudom én addig vannak együtt mert vannak ilyen például ilyen macska fajták hogy addig vannak együtt ameddig a párosodás megtörténik és utána a nőstény neveli föl a gyerekeket, nem, nem gyerekeket bocsánat hanem a kölyköket, kőköket, érted? de van az oroszlán például az amelyik családban csinálják ugyanezt, érted? Na most gondold végig melyik a jobb? melyik van nagyobb kiszolgáltatottságban az amelyik az állatok közt amelyik egyedül amelyik nőstény egyedülkénten felnevelni a kőkeit vagy az a nőstény amelyik családban tudja nevelni hát nyilván nem kérdés hát most gondold végig egy, egy olyan embernek aki jó életet akar élni nem mindegy, hogy milyen az alap. Nem mindegy, milyen az alap. Nem mindegy, hogy milyen mintát látott, nem mindegy, hogy mit tanult, nem mindegy tehát, hogy, hogy úgy nő föl, hogy elváltak a szülei, vagy úgy nő föl, hogy mondjuk csonka család, vagy úgy, hogy együtt vannak a szülők, és jól megvannak egymással a szülők természetesen mert úgy vannak együtt a szülők hogy állandóan veszekednek, hát az sem jó de akkor sem az a megoldás hogy szétmenni hanem az a megoldás hogy szerezünk annyi tudást hogy helyre tudjuk hozni a dolgokat tehát minden megjavítható szóval a lényeg az hogy gondold végig egy olyan gyerek amely mondjuk apa mert ugye az a jellemző a mai világban hogy apa nélkül nő fel régen ez akkor történt így hogyha valakinek meghalt az apja hát régen nem volt hogy elvállnak tehát apa nélküliség akkor volt ha valakinek meghalt az apja most hogy milyen okból ez most részletkérdés de a mai világban hát például én úgy nőttem föl hogy az általános iskolában egyetlen egy olyan gyerek volt az osztályunkban akinek akinek csonka volt a családja egyetlen egy, de annak azért mert a, az édesanyja meghalt és az apja egyedül nevelte és nem volt a 30 vagy 28 vagy valami ilyesmi voltunk egy olyan gyerek se azon kívül akinek csonka családban nőtt volna fel. na most akkor kérdezzétek meg már ha van kicsit nagyobb gyereketek hogy a családban vagy az is, ott az osztályban milyen arányban csonka családban nőnek föl a gyerekek hát szerintem legalább a fele több mint a fele na most ezt tudod mit jelent? az apa nélküliség azt jelenti hogy kivétel nélkül, nincs kivétel hogy minden nő megerősödik, és arra jön rá, már mi milyen nő, a kislányról van szó megerősödik az apa nélküli családban, és arra jön rá, hogy nem jó anyának lenni hoppá, a nem jó anyának lenni az a lényege, hogy minél később szülni, vagy nem is rendelkezni gyerekkel oké? Okay? tehát nem szülni gyerek és erősek lesznek a nők tőle az apa nélküliségben a férfiak meg milyen lesznek? tehát egy fiú, kisfiú, fölnő a apa nélkül ellentéte lesz pont olyan lesz aki trófeázik a nőkkel strigulázik, hogy ez is megvan ez is megvan ez is megvan ez is megvan, hogy az önbizalmát valahogy visszaszerezze. Amit elvette az anyja. És lesz egy gyenge Jankó. Oké? Okay? Egy gyenge férfi. Akinek majd lesz egy bazi erős felesége. Ha lesz egyáltalán mert sok esetben ahol túl erős a nő még párja sincs tehát ugye két eset szokott előfordulni vagy túl korán párt választ még szinte gyerek vagy nem lesz párja tehát nem lesz tartós kapcsolata szóval lényeg az hogy gondold végig akkor bekerül egy olyan kapcsolatba ahol sokkal erősebb a nő ezáltal mit látnak megint a gyerekek? nőuralmat az olyan mint ahhoz hasonló a helyzet mintha nem is lenne apja és akkor az megy tovább hogy erőteljes lány tehát nő lesz abból a kislányból a férfiból meg egy gyenge férfi és onnantól kezdve és nincs kivétel, nincs kivétel és onnantól kezdve fölbomott az egész egyensúly és elérték azt amit akartak mit? hogy a legerősebb egység ami a bolygón létezett az a család szétessen érted? és ha szétesnek a családok akkor szétesik a társadalom is, csak úgy mondanám csak ezt nem tudom miért akarják a hatalmon lévők mert a család a társadalom tartó pillére és ez olyan hogy ha tartó pilléreket mondjuk egy épületnek a tartó pilléreit meggyengíted akkor az épület nagyon könnyen összedő és ugyanúgy ha a társadalom akkor a tartó itt a családot meggyengítik akkor a társadalom szétesik összedől tehát ezért próbálják szorgalmazni az egynemű kapcsolatokat nem vicc komoly és azzal próbálják egy ilyen családi formát létrehozni csak azért hogy ebben tisztában legyetek tehát ugye azok akik egy neművel vannak kapcsolatban tehát nem bántom őket ne értsetek félre azoknak a jó része az biszexuális tehát biszexuális. Tehát az azt jelenti, hogy azonossal is, meg ellentétessel is. De melyikkel a könnyebb? Az azonossal. Nyilvánvaló. Nem az ellentétessel. És akkor az az öme, amelyik, de megvan a, a saját, az ellentétes nemhez való vonzódás is, akkor nyilván mivel nem ért az ellentéthez nem ért ahhoz hogy hogyan bánjon az ellentéttel ezért ugye arra jön rá hogy marad az azonosnál és ez azt eredményezi hogy így próbálják pótolni tudod a családi kapcsolatokat és a család mint tartó pillér hát ha így megmarad de ugye tudni kellene azt hogy az egész párkapcsolati összeomlás az honnan indult el? az első de leginkább a második világháborút követően amikor a példa itt Magyarországon a nőknek tehát a, a fiatal nőknek akik éppen gyereket neveltek azok tehát nem az idősekről van szó, az idősek, idős, fér, idős nők és idő, idős nőknek idős férjük volt azok nem mentek háborúba de azok akik meg gyerekük volt azokat vonták be a háborúba és azoknak a fele meghalt, nem jött vissza és azok akik az második, most csak jellemzően a másodikról beszélek de ez már ez a helyzet elkezdődött az elsőben de ott ugye nem volt annyi haláleset közel sem, mint a másodikban tehát azok akik gyereket neveltek nők a fele a gyerekeknek a fele apa nélkül maradt és kénytelenek voltak a nők felnevelni egyedül csak ugye mi a baj azzal? ha egy nő egyedül neveli a gyerekét akkor neki kell hogy legyen a gyerek apja is ez a baj tehát ami azt jelenti hogy a gyerekkel időnként erőteljesnek kell lenni és a nők olyanok, meg minden ember olyan, hogyha sokat kell erőteljeskedni akkor úgy marad az illető oké? Okay. és addig nem volt erőteljes, míg ott volt az apa de az apa meghalt a második világháborúban, a nők felénél mondom még egyszer, azokról beszélek, akiknek gyereke volt és onnantól kezdve a nők fele úgy kéntelem volt ne fölnevelni a gyerekét, hogy nem volt egyáltalán apa. És azok, akiknek visszajött az apa, hát azok is úgy nevelték két-három évig, vagy négy évig, hogy nem volt jelen az apa. És ha nincs jelen az apa, hiába van apa, olyan, mintha nem lenne tehát például egy kamionos férfi amelyiknek kisgyereke van és kamionozik ugyanezt fogja átélni a gyerekeinél az azt jelenti hogy olyan mintha a gyerekének nem lenne apja vagy egy olyan férfi amely külkereskedelemmel foglalkozik és csak ritkán van otthon ugyanezt fogja átélni a gyerekeknél és ugyanezt élték át azok a családok tehát magyarul az egész társadalom nőtagja átélte hogy a férfiaket egy jó darabig nélkülözték a második világháborúban és a fele a nőknek pedig végleg nélkülözte abban az időben amíg gyereket nevelt. és onnantól elindult ez a fajta nem helyes működés és ezt a nem helyes működést hogy lehet tudatosan visszaállítani? hát csak úgy ha az ember ért hozzá, világos ez? de az ember ugye kialakított magában, most megint hölgyek kialakítottatok magatokban egyfajta gondolkodásmódot én tudom hogy arról nem könnyű lemondani tudom hogy az egót nem könnyű félrerakni de mégis meg lehet csinálni oké? Okay? szóval lényeg az hogy az ember egy olyan működő lény amely bármely problémát képes megoldani ha van tudása és ha esetleg elakad a tudás gyakorlása folyamán semmi gond mert ez egy olyan közösség ahol vannak vezetők, igazgatók és segítenek abban hogy áthidaljátok azt a problémát, jó? tehát megoldjátok de hát az embernek még van ezen kívül három területe van a környezetünk is tehát itt jellemzően most éppen nem az emberekről való környezetről beszélek mert az a másokkal való helyes bánásmód tehát a környezetünkhöz tartoznak az eszközei a környezetünkhöz tartozik, az élővilág, állatok, növények stb. stb. oké? Okay? tehát ez a terület tehát az anyag ez a terület és az egyéb élőlények, ez a terület hogy ezekkel is jól tudjunk bánni tehát az ember gondod végig úgy működik hogy a gondolkodásod miensége, pozitivitása, negativitása kihat az anyag élettartamára kihat a növényeid minőségére, kihat az állataid egészségére tehát ez sem elvetendő dolog hogy ezen a területen is az embernek legyen tudása és gyakorlata hogy, hogy mit hogyan működtesse és akkor nézzük tovább hát ha itt vannak ugye itt ez a kilencedik terület a hatóság ha hát az embernek gondjai vannak a hatóságokkal akkor az eléggé megviseli őt hát hogyha az ember ismeri a szabályokat stb. Stb. És, stb. és tud alkalmazkodni a szabályokhoz akkor ugye ez nem különösebb probléma tehát ebből a szempontból nem csak azt a fajta hatóságot értjük, aki hatalommal bír fölötted hanem olyan jellegű hatalommal is hogyha például mondjuk mondjuk egy bankkal van gondod akkor onnantól kezdve a bankkal van gondod akkor az ebbe tartozik mert ha nem jól csinálod a dolgodat akkor a banknak lesz igaza és a bank átviszi az akaratát de ha jól tudod, jól tudsz bánni ezzel a területtel is akkor ilyen helyzeteket is képes leszel megoldani és van még egy tizedik területünk hát az Istened, a Teremtőd kinek melyik jobban tetszik ki az aki hisz valamilyen felsőbbrendű lényben vagy saját lényben oké okay azért mondom hogy lényben vagy saját lényben mert az egyik a tied a másik meg a közös <gül> melyik lenne jobb ha csak egy közös lenne vagy lenne a sajátod? Hm? a sajátod akkor higgy már benne <gül> nem? ha az lenne a jobb akkor abba hinned jobban, nem? hát a közös az tudjuk hogy van de, de ami neked van Hát most, mely, mit, ami hölgyekhez fordulok, mondjuk egy szép cipő, melyik a jobb, ha lábadon van, vagy valakinek a más, másiknak a lábája. Vagy esetleg közösen hordok többen egy, cip, egy pár cipőt. Ha? Melyik a jobb? Hm? Hát, ha ti az, és azt tudod mondani, hogy ez az egyém, nem? Nem a miénk, hanem ez az, az egyém. Tehát, na ugyanez vonatkozik erre a területre ábóvó okay. neked van de nem mindegy hogy hiszel-e benne vagy sem hanem csak egy közösben hiszel vagy a sajátodban hiszel <gül> meg szokták kérdezni, de hát mi lehet a neve? <gül> nem mindegy <gül> hát ugye a te Istened vagy te Teremtőd nekem tök mindegy hogy teremtődnek hívod vagy istenednek hívod de nagyon egyszerűen meg tudod szólítani ha teremtődnek hívod akkor azt mondod hogy teremtőd <gül> oké okay. az a neve érted? azzal nem fogja hinni hogy a gipsz a teremtője mert hozzászóltál világos ez? ugyanez az Isten kifejezéssel, nem azt mondod hogy Istenünk, Istenem de egyébként ha megnézed nem furcsa a magyar nyelvünk, soha nem azt mondjuk hogy Istenünk hanem mindenhol Istenemről beszélünk tehát az összes imában Istenem van nem, nem furcsa és ez nem véletlen Okay. tehát nincs olyan hogy milyen is, Isten vagy Imáról tudsz ahol többes számban beszélnek az Istenről hm? tehát hogy közös Isten, nincs, Istened van tehát ez a terület ez be tudja folyásolni az összes másikat mind a kilencet miért? nagyon egyszerű mert ők nagyobb tudással és nagyobb hatalommal rendelkeznek mint amit vel te rendelkezel és amit te el tudsz képzelni jó tehát onnantól kezdve hogyha nekik nagyobb a tudásuk és a hatalmuk akkor nyilvánvalóan hogyha te képes vagy arra hogy ezeket befolyásold akkor ők vajon mennyire képesek? azért beszélek most többen számról mert mindig mindenkinek a saját istenéről van szó oké? Okay? no hát körülbelül ennyi fér bele a mai napba de azért még ide egy pillanatra visszamegyünk hogy ezt megnézzük hogy mit is csinálunk tehát a kócsképzéseink az egy eszköz amely által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőségeket amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására illetve megelőzésére a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak, tehát hogyha az embernek megvan erre a tudása és gyakorlata, akkor az ember képessé vál arra, válik arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együtt működjön másokkal, és így élje az életét azért, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen nem mi találtuk azt ki hogy 2035-re aranykornak kell lenni a bolygón ez egy fenti utasítás tehát eddigra ez az utolsó dátum amikorra aranykornak kell lenni a bolygón nem egy országban hanem a bolygón ennek már meg kellett volna valósulni 2012 évvégére tehát 2003-tól ezen a bolygónak aranykornak kéne lenni Hát ettől, kicsit messze vagyunk, most jelenleg még és következményei is lesznek annak méghozzá súlyos következményei, hogyha a bolygón nem lesz aranykor 2035-re, jó? Ez az emberiség végét okozná. Jó? Tehát nem a világ végét okoznál, hanem az emberiség és a Föld végét okozná, ha nem lenne aranykor úgyhogy eléggé komolyan kellene venni ezt a dolgot és eljutatni az emberek számára a tudást mert ha nincs tudás akkor nincs megbékélés egymással világos ez? és a megbékélés az otthon kezdődik oké? Okay. köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szeleccsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Még annyit fűznék hozzá ehhez a témakörhöz, hogy ugye mi Gergővel friss házasok vagyunk, és olyan jó érzés, hogy itt tanulunk, és együtt tudjuk ezt létrehozni, illetve jó házasságot létrehozni, és ezen rajta leszünk. És értem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem itt, itt tanulni, és azóta is itt tanulok. Azt javasolnám neked is, hogy kezd el a képzést, hiszen itt rengeteg tudást kaphatsz az információk mellett. Az ingyenes előadások ugye csak információt tartalmaznak, mint hogy ma is hallottátok. Szóval javaslom a képzés elkezdését mi hamarabb. A szünet után személyiségfejlesztő képz, coach képzésünk lesz, amelyen ha részt szeretnél venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor szeretnék elköszönni tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönöm.